ثم إن كذلك يا عباد الله من أخطر حقوق الوطن فيما يتعلق بحماية الوطن من الأفكار الضالة والجماعات المنحرفة وتعرفون غاية المعرفة سبيل المجرمين وما يؤدي بأصحابه إلى الهلاك والدمار والشتات وأين هم هؤلاء المخربون وأين هم هؤلاء المفسدون وأين هم هؤلاء الذين يبغضون دولتكم ويبغضون, ويبغضون شعب هذه الدولة يبغضونهم غاية البغض ويحرضون على إيقاع الفتن فيما بين المسلمين إنهم يتمتعون ويأكلون ويشربون في الدول المجاورة من بلدتنا هذا يخرجون على الفضائيات مشوهين معلنين للشائعات مذيعين للاخبار الكاذبه، مدلسين مغتابين منممين مبهتين غيرهم، كل ذلك في سبيل ما يسمى بالخلافه المزعومه التي لا تقام بجهل، ولا تقام على افراد يجهلون عقيده المسلمين، ويجهلون التوحيد، ولا يعرف عنهم كبير في العلم ياخذون عنه، بل غايه معرفتهم اما في باب التصوف وإما في باب الأشعرية أو في باب الخارجية أو في باب الإرجاء تارة أخرى وغير ذلك من لوثات الأفكار الضالة والجماعات المنحرفة